Proiectul lui Dacian Ciolo, făcut praf la timp după ce a fost lansat, se aderu un partid politic pe Facebook. E greu de condus de la Bruxelles. Fostul premier Dacian Ciolo subliniere, a anuncat vineri, într-o conferință de presă, ce a depus la tribunal actele pentru înțincarea partidului Mi subliniere care a România împreună Ro+. Desprins din platforma civic, România 100. Nu e suficient doar să apar, ci să sublinierea-i convin. Vor să fac un partid politic. Au făcut-o cu o întârziere de 2 ani de zile, a afirmat la Digi24 politologul Cristian Pârvulescu. O mii subliniere care inspirat foarte probabil de mii care a lui Macron mi subliniere care care încearcă să acopere centrul, dar pe de alt parte conturat în jurul echipei guvernamentale a lui Dacian Ciolo subliniere, nu tocii fost subliniere Timin subliniere 3, unii au plecat la PNL, unii la US. Cei care sunt la usă par subliniere i la o colaborare. Va avea succes? E greu de spus, depinde de foarte multe variabile. Nu e suficient doar să apar, ci să sublinierei conving. Vor să facă un partid politic. Au făcut-o cu o întârziere de 2 ani de zile. Informațiunea s-a în diverse feluri. Cholo Subluviere are foarte multe calități, e foarte bun tehnician, trebuie să învece să fie politician. Cholo Subluviere construiește pe un partid în jurul domniei sale, nu în jurul unei idei. Poate să fie un dezavantaj, sau nu. Dacian Choulo subliniere nu a dovedit ce are carism, a subliniere acum are Macron. România nu e Franța, nu are acea zonă de centru substanțial. Anuncând sublinierea ei susținerea pentru Iohannis, Ciolo subliniere nu a vrut să creeze ambii dar pe de altă parte există un risc. O formațiune politică va avea de trecut experiențe electorale, cele mai importante sunt cele prezidențiale. PNL va fi constrâns să intre într-o relație ceva mai dur cu partidul lui Ciolo, subliniere. Pus la subliniere, te de la început pe Ciolo, subliniere care nu s-a hotărât să fac pasul. Se vorbe subliniere pe de un număr foarte mare de aderenți în câteva zile. 16.000 pe Facebook. Se pe Facebook? Un partid politic nu e unul virtual. Asta va fi momentul cel mai complicat. E greu de condus un partid în România de la Bruxelles, a declarat Cristian Hrvulescu.